Kaixo, bueno, lehenko unitate horretan e, oinarrituta ba, aserako fasearen barnean jardura bat egutegiaren jarduera sartuko dugu, bai? Beraz, ebaluazioa direazlea, bezala, ba, Google, Google kalendarren abiliz informazio bilakela, bilaketa kanturatzea izago nitzoteke, bai? Hemen, ba, txat jepeteren inguruan ingo duanez, bakas honetan e, horreko unitatean, bai, hemen... E, bilaketak egin barritugu, bai? Beraz, bilaketa horren inguruan ba taldekide batzuk ibiliko dira beraiek Google Kalendarren inguruan kalendarra erabiliz ba taldean eh egutegian e, zehaztuko dute elkarlanean noiz egin barko dituzten egin kizun e, horiek, ez? edo lana hauek ikasegorau aurrerakekin. Aurrera ek, ekin. Aurera, aurera ekin, ez? egin horri. Vale, orduan urduan, e, hortarako kontrol zerren sortu dut, hemen ikusten dena. Eta, printzipioz izango nitzateke, ba, e, ikastetxeko kontorekin sartu Google kalendarrera, bai, urduan hemen esatezu, ba, ezaxia egiten edo amaitu, eaz. Bai? Bale, urduan, printzipioz, e, egutegian hemen ikusten duzuten, ba, nireka soan, zubiri man barruan eguan ez, ba, hemen sartzen naiz, e, zubiri barren teoren barruan, bai. Urduan, orduan, hori, ba, ebodeguri egina dago. Bai, amaitu. Ezarperetan honako aldaketak burutuko ditut, bai? Hizkuntza euskera aukeratuko dut. Bare, ordun. Eh, o dut. Eta hemen barruan, bueno, ja euskera ez baina hemen ezarperetan euskera aukeratzea da, bai. Orokorrean defektuz eh, gazteleraz da, hemen euskera aukeratzea izango litzateke. Bero, eh ondau euskera ez egina. E, ordu formatua, ordu batak ipiñi. Hemen kartz honetan, e, bat pm bezala tortzen da, eta hemen e, amairuan aukeratzen dugu. Ordu nore behi egina. Ordu zonan agusia, ba, madrileko aukeratu. Hai, hemen, prentzipioz defektuz berak badaki, ba, nire ordena gaioa Espainian dagoela. Beraz, e, madrile aukeratua duka defektuz, eta fijatzen da zote hori. Hori bai egina, bai puntu horiek lirateke konfiguratzen e, ikasleak Eta hau rubrika moduan, ez? Bale, e, astea, astea eretik astea ipintzea, bai? Hemen bera aldeago, hartu batzen dut hemen, asteko lehen eguna, orokorrean defektu zingeles ez igan daukeratuta dago, astearen aukeratzen dugu. Hori bai egina sortu egutegia ikaseguera taldean behar bezala aurrera eramateko. Ikasgaiaren izena, maila, eta gelazeaztuz. Bale, orduan, bapentxatu e, kas honetan e, sortu berdugu egutegia, ez? Eta hemen egutegia sortzeko garaian. Hauja egina dukagu. Ba, epera defektuz gordetzen da. Eta hemen azkaratara ekiten digu. Eta nere kasuan, ba, bueno, e... Eber azaltzen da, ba, gure ikastetxearen ba, jaiegunak eta noizkonotak sartu barret dugun, azterketa noizko egin dauden, Hor bai, berez ba, administrariak bai, irakasrek bai, irakasleek ikus dezaten ba moduan edo, bueno, ja jarria douzka gauzak, ba nik sortu dezaket nire gutegiak eta beste gutegiak ba, sortu dezaket, bai? Sortu egutegia. Kasu zer eskatzen dit? Eskatzen dit, esan bezala ikaskgaiaren izena maila eta gela. Ikaskgaiaren izena, badidez, teknologia eta komunikazioa. Bai? Gero, eh maila eta gela. Maila, ba eh, la guardia de H eta maila, pues E, gela, ba, ba A, A gela, vale? Azalpena zen jartzen dut Bueno, ba, geala, ba, dibiazpentsatu Ba, ikasleak, ez? E, e, edo izena jarri behar diot barkatu Hemen Ikasgai izena hau ja jazeaztudut e, Eta hemen azalpena, taldeko izen bat sortu Eta ondoren burutu behar duzuen ikasgaian egoren izena, bai? Ban, ere, kasua, badimada Hau Ba Bueno E, bueno, ez diporta, ez Aukeratu zaket ba izatea ikasegoera. Bai, ordatu ikasegoera, hau. Bai, izaitake nere kasotan ChatGPT denez, ChatGPT Gaia eta eh taldearen izena ustut eskatzen dola, eh, barkatu. <laughs> eh ikasegoerri izena, az taldeko izen bat, taldeko izena, bale, bat taldeko izena izaitake. Eh Asmatzen den bat, ba, inteligentzia artifiziala, bosgarren taldea bai? Eta ikasegoela hori da, eta txat jepete diari buruz da Hora koztan baita diez. eta sortu egutegia sortzen dut bai? Sortzen ari da, jabea Hordun, hemen ikusten zuten dola hemen orain e zerbait bali badago. Teknologia, komunikazioa eta, bai, hemen azaltzen da, bai? Eta hemen eta. Eh, ezkutatu, bai, orduan hemen sortu itzazketorain, nik eh barkatu. Ba, kaso horretan, ba, daukat. Ba, nire taldea da, 5. taldea, bai? Eta e, teknologia da ikasgaia, bai. Eta esaten dugu gure taldeko, bueno, belako esaten dugu teknologia buruz aipatuko dugu, e, egin dugu lana elkarrekin, teknologia, komunikazioa. Eta burgarren taldea. Eta hori badazu, hemen zehaztu zaketsu, ba zerbait eh. Maipatu bai, eduki informazio gehiago, txertatu dezakezu, bai, nai bali baduzute. Eta hemen, e, gehitu ditzazket, dere gonbidatuak, ba, ez dakit, e, Javier, e, Rojo, bai? E, gonbidatu den baimenak, eta zer baimenak eman, bai, gertela aldatu, beste gonbidatu batzuk. Nik ez diot jarreko, beste la benaria bisua eritxiko hori itzaioke, bai, eta irakaseba da, baina, bueno, e, idei hori zagan izateke, bai? Eta aldekidei, gonbite hori luzatzea. bai? Eta, gero bai, gehitu kapena ba, bueno, nekazua da, yes. Zubirimanteo da... Ja, Egon diot, zubirimanteo... manteo handia, bai... Baga, gaitzen diot, bai... Gehitu azalpen bat, azalpen bat sartu nahi bat dioma dugu, bai... Ba, egin ari det, lehenko, eginkizuna... Zunarekin... has gaitez... Az... As, Asi behar du... Ez, bai... Eta guregotik kanpo kanpoez, eh? baizik eta klasean da. Ordutegi bat sehaztu dezaket. Eh, adibidez 08, bueno, utzut eh mendu jarria daukatela, aldiaz astelerero 9:00tik bai? Ordun hemen astelerero 9:00tik 1000 ez da repikatzen, bai, repikatzen da ta bai? Eh, pertsonalizatua, bai? Edo bai Asteleetik ostrialera edo pertsa organizatu eta orteazten dugu. Ba, noiz da ere Bai, ados. Ba, astele dero. baino, diago izan behar da. Bai. Bai, iru astea repikatzea maiztasuna. Edo data huetan, errepikatzea. Bai. Nezutena. Bai, baina bai, baina nijareko eta astele dero. Astele, dero, astele dero eta gordetzen dut, adibidez, bai? baina hemen goratu pertsonak, eh, taldekideak gehitzen dizkugu. Bai, nere kasuan ez da gehituko, beste bestela bisua hitzikoritzaiek. gordetzen dit danean, hemen ikusten dazu ta nola azaltzen den astelenero aukenduko dut. Eta garbi garbi okiko dit, bai? eta hemen azaltzen den nola, e, gaur tik, gaur da nola eh gaurtik, gaur 16 da, 17tik aurrera nola dagoen ekizue eh elgotegian sartuta, zertatuta da ta bisua hitzikoritzaiek, bai? Horduna, zalpena, taldeko izen bat sortu eta hori egine daukat. Taldekidea sartu egutegi berean. Ez desartu, baina egiten edo nebazure egine dago, bai? Eta maiztasun bat eriartara, didea zasten ero egina. egine. Bale? Sortu zerekin bat, bai? Ikasleetan, ikasleek egun puntol batean, egonazte dozera eginean sortu, adibidez aprileak hogei amaiketan. Ikasleek baino, izango nizatek ikasleetan norbera, bai? Norbera, ikasleetan ni. Aitor, ba, izango izateke, nik nahi eta zerbait zer baite, zer egin batekin, bai, zere hemen, eta izango izateke, joan e, e, aurre eratzen urrengo arsteko lanan, bai? Ordo, nik ere ere bakitzen dut, egun horretan, ba, klasetik atera ondoren, ba, daukagat, zazpitan egiteko, bai? Eta da ez darrepikatzen, justo puntual horretan, bai? Eta hemen informazio hori gehitzen dut. Gordetzen dut, eta hau, zer egin hori... Embarkatu, zer egin hori horretan ez dut jarri izena, bai, ba... E, teknologia... Ia, bosgarren... Taldea... Nik egin beharreko. Hale? Gordetzen dut, eta hau beste izaia zanduko. Bai. E, bai aldatu dezakegu, bai kolorea hemen, hemen puntuaetan lehituta, hemen aukeratu dezakegu nahi ezatera, vale? Kolorea aldatzen du. Vale. hemen honek laguntzen gaituena da pixka bat eh, maiztasun bat egiteko bat eta ikasegorela hori bat aldeki aldeki dioiek, kontrol bat beharren bezala Google Calendar bitartez, vale? Vale, ba nikuste dut bideorekin nahikoa izango litzateke la kasotarako, vale? Eh, ordun honekina ja, bukatuta engor litzateke ba puntobe, vale? Bueno, Apirillako 24, daizki jarri dut, baina bueno, eh, hobeto dezaket hau ez da hemen, kendu dezaket hau, bo, Zerriborroa, Apirillako 24 hemen. Sortzen dut zeregina amaiketan jasaten dut. Ora, bai, dastoi daiz. Eta hemen jartzen dut amaiketa. Baiketan zer egin nire egin beharra dak e, borz jaten kalde a... Nire. Bale? Eta meri dazten dek? Ne ez Eta gorde Bale? Hordun ba hor txe ba ipatuta geli zato Baina da izan da